Csá! Én Öcsi vagyok! És lefutottam azt a kibaszott 3500 métert, mert jól vagyok. Az úgy volt akkor, hogy felvettem a fejpántot a fejemre, felraktam a kis kamerát, azt mentem. Csináltam ott kint is felvételeket, csak semmi nem haladszik, mert úgy fújt a szél, hogy így vettem a lakáját, én motyogok itt a kamerában, hogy hava... És ennyi haladszik le egészben, hogy... Bocsássatok meg nekem a sok késésért Nem értem rá, mert mindig dolgozok, és és is Ehhez kellett jó sok idő, hogy még ö, Lebérem futni, futni ezt a hosszú távot Legalábbis nekem Szóval <gül> majd lehúztam az időt De na, jó, kész, megcsináltam Nem mondtam konkrét időpontot, hogy nem kell halni Úgy lesz, hogy az egész, hogy ö, lefutottam, először is Három... Futottam 1750 mértert meg 1750 mértert, mértert Gyengébe kedvéért három összesen, és akkor uh, felgyorsítva az egész, majd nem tudok látni, hogy. És ö. na uh... a kurva! Uh, ez az baj. Meg uh, Megvan! Yeah bitch! Lefutottuk az meg.